تحيه طيبه اعزائي المتابعين اصعد الله اوقاتكم بكل خير اليوم نزف للاخوه السوريين في تركيا بشره ساره على لسان والي محافظه غازي عنتاب حيث أنه صرح الوالي بأنه سوف يتم فتح الإجازات للسوريين بدءا من الأول من شهر أيلول القادم ولكن هذه الإجازات سوف تكون مشروطة بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا وجميعنا يعلم بأن اللقاح ليس إجباريا في تركيا ولا يترتب على عدم أخذه أي عقوبات ولكنه سوف يكون للأسف شرط لكثير من الأمور وهذه أولها الإجازات وكما تعلمون أن هناك نوعين من اللقاح هناك اللقاح الصيني سينفاج وهناك اللقاح الألماني بايونتك والمصنوع بالتعاون والشراكة ما بين الشركة الألمانية بايونتك والشركة الأمريكية فايزر وللشخص حريه الاختيار اي من الققاحين يريد. وعلما ان هناك فتره ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه ست اسابيع اي انه من يريد الحصول على الاجازه كما قال الوالي في بدايه شهر تسعه عليه ان يبادر حاليا الى اخذ الجرعه الاولى حتى يستطيع اخذ الجرعه الثانيه. مع بداية شهر تسعة وبالتالي أن يحصل على الإجازة في هذا التاريخ نتمنى لكم أخوتي السوريين في تركيا حظا طيبا وإجازة سعيدة من لكل من يريد متابعة آخر الأخبار في تركيا والاستفادة من هذه القناة الضغط على زر المتابعة سبسكرايب ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة وإذا كان لديكم أي استفسارات اكتبوا لنا في التعليقات شكرا لمتابعتكم نترككم بأمان الله إلى اللقاء